Ultima ori, prima reacție din PSD la zvonul ce Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Președintele CG Vrancea, Marian Oprian, a reacționat la zvonul conform ceruia premierul Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Asta cu Dancili, demisia este o poveste, a spus Oprian, la palatul Parlamentului. Astăzi, în spaiul public a apărut zvonul conform ceruia Viorica Dencil ar vrea să demisioneze. Totul ar fi pornit de la discuțiile pe care premierul le-ar fi avut cu Liviu Dragnea despre strategie cu privire la revocarea, subliniere Feidna.